Oppimisen ja osaamisen arvioinnin digiloikkamahdollisuuksia pohtivan kuusiosaisen videosarjani Viimeinen osa esittelee katsauksen oppimisen edistämistä koskeviin arviointituloksiin tilanteessa, jolloin on digitaalisuutta hyödynnetty. Ja yritän vastata tässä kysymykseen, että millaista oppimista digitaalinen arviointi on tutkimusten mukaan edistänyt. Tässä useita tutkimuksia, enkä niihin yksityiskohtaisesti voi mennä, olen temaatisoinut näitä löydyksiä seuraavalla tavalla. Tämä on nyt tällainen härpäkekeskeinen lähestymistapa, koska mä koen sen tietyllä tavalla inspiroivaksi, että mitä erilaiset digitalisoinnin muodot tai välineet voisivat asialle nimeltä arviointi tehdä. Tietysti aina pitää miettiä niitä arvioinnin tavoitteita ja arvioinnin kriteereitä. Niistähän se hyvä arviointi lähtee. Ja siinä yhteydessä on tosi tärkeää pohtia myös sitä, että mitä ajattelee oppimisen olevan ja miten sitä pitäisi ehkä erilaisin keinoin edistää. Mutta siis vilkaisen hieman tutkimustiedon perusteella, mitä vaikkapa summatiiviset sähköiset kokeet, videot, portfoliot, oppimisanalytiikka ovat tutkimusten mukaan oppimisessa ja sen arvioinnissa saaneet aikaiseksi. Yksi pallukka kerrallaan. Ensimmäisenä tuossa on nuo summatiiviset sähköiset kokeet. Ja yhdessä tutkimuksessa todettiin, että sekä lukutaidon että matematiikan arvioinnissa ne osoittautuivat nimenomaan nämä summatiiviset sähköiset versiot oikein hyviksi. Maan tiedossa on saavutettu hyviä analysointitaitoja digitalisuuden avulla ja sitä on myöskin voitu hyvin todentaa ja katsoa tuon digitalisoidun arvioinnin avulla. Voitsvareilon ryhmän tutkimuksessa käsiteltiin laajasti näitä 21. vuosisadan taitoja, miten niihin voidaan pureutua paremmin digitalisoiduilla arviointimenetelmillä kuin perinteisillä. Toinen ryhmä näitä tuloksia on digitaaliseen tarinankerrontaan, digital storytellingiin liittyvät jutut. Esimerkiksi tämän tarinankerronnan on todettu edistävän vertaisarviointia, kun oppilaat voivat katsoa niitä toistensa kertomuksia ja kommentoida niitä niin, että ne voisivat sitten hieman ne tarinat kehittyä. Kirjoittamisen arviointiin tietysti digitaalinen tarinankerronta puree ja ja sen lukemisen pohdiskelun edistyminen ja sen arvioinnin edistyminen blogeilla oli Towerin tutkimusryhmän mielenkiintoinen löydös. Emme aina tule ajatelleeksi, että digitalisointi tarkoittaa myös videoita, joiden tekeminen nykyisin on tosi helppoa, puhtaasti jo matkapuhelimilla. Ja vaikkapa Pennein tutkimusryhmä oli tarkastellut liikuntataitojen edistymistä ja kehittymistä ja arviointia, ja siinä videot ovat erinomainen väline myös ihan oppilaiden toimiseen itsearviointiin. Terveystiedosta todettiin, että siihen liitetty videoiden käyttö tiettyjen terveystoimenpiteiden oikeellisuuden arvioinnissa tuottivat arviointiin tiettyä puolueettomuutta ja vähensivät sitä valta-asetelmaa tai loivensivat sitä valta-asetelmaa, joka arvioijan ja arvioitavan kesken yleensä vallitsee. Ja tässäkin ajatus oli, että videoita on käytössä mahdollisimman paljon oppilailla itsearviointia varten. Yksilellistettyyn palautteeseen videot ovat aivan erinomaisia. Ja sitten Langen tutkimusryhmässä oli hyvin monien oppiaineiden erilaisia tehtäviä tarkasteltu videoiden avulla. Ja siitä tiivistin nyt vain hyvin lyhyesti sen, että semmoista itsereflektiota pystyttiin edistämään ja aikaan saamaan syvempää oppimista mikä tietysti on aika ymmärrettävää, että jos jotain asiaa ei kerralla ymmärrä, niin sitä videota voi kelata niin monta kertaa, että ymmärtää. No, tutkijat ovat löytäneet myös hyviä tuloksia arvioinnin pelillistämisestä. Miten luonnontieteissä saatiin itsearviointitaitoja kehitettyä, miten pelillistäminen voisi muokata oppilaiden arviointia koskevia asenteita arvioinnille suopeammaksi, ja sillä voi olla positiivisia vaikutuksia myös arviointimotivaation lisääntymiseen. Ja tästä puhuin jo tässä videosarjan aikaisemmassa osassa, että, että jännittävyyskynnys voi arviointeihin madaltua, kun sitä tehdään ikään kuin leikinomaisesti tämmöisissä pelillisissä ympäristöissä on niissä tietysti vaaransa siitä, että oppilas harhautuu ihan epäolellisiin asioihin. Immersiivisen datan avulla kompleksisia taitoja pystytään arvioimaan peliympäristöissä hyvin. Ja sitten Denhamin taas monia oppiaineita ja arviointitehtäviä ja oppimistehtäviä koskevassa tutkimuksessa oli niin paljon erilaisia aspekteja, että laitoin tuohon nyt vain, että oppimisen syvenemisestä voidaan puhua ja sen arvioinnin täsmällisemmäksi muuttumisesta silloin, kun käytetään pelillisiä ympäristöjä. Ja muistutan siis, että tämä katsaus perustuu kolmeen artikkeliin tai review-raporttiin, jotka käsittelevät nimenomaan perusopetusikäisten digitalisoituneen arvioinnin tuloksia. No, portfolio ei varmaan yllätä ketään tämän videon katsojaa, etteikö senkin digitalisoinnissa ole pointtinsa. Erityisoppilaiden itseohjautuvuutta on voitu edistää portfolioiden avulla. Sitten tämmöiset moninaiset eSpace-ympäristöt ovat olleet omiaan monipuolistamaan arviointimenetelmiä ja esimerkiksi portfolioon voidaan koota. Useammankin oppiaineen tuloksia, että portfolio ei ole vain yhden projektin tai yhden oppiaineen hanke, jos ajatellaan vaikka alakoulua. Sanoin tuossa äsken, että olen kerännyt sellaisia tutkimuksia, jotka koskevat perusopetusikäisiä. Niin tässä on nyt yksi poikkeus Tinokan ja Oliveiran tutkimuksesta, joka käsitteli opettajakoulutusta. Mutta se nyt tähän aiheeseen sikälle sopii oikein hyvin, että... Tässä kokeilussa oli tarkoitus harjoitella opettajan koulutuksessa sitä, että opiskelijat tekivät itsearviointeja ja vertaisarviointeja. Sitä tehtiin siinä hengessä, että tällä samalla idealla voit tehdä itse- ja vertaisarviointikokeiluja myös omassa oppilasryhmässäsi sitten myöhemmin. Ja tässä siis tämän itse- ja vertaisarvioinnin menetelmänä oli nimenomaan tai työskentelyalustana. Portfolio. Sitten multimodaalisuus, erilaisten ominaispiirteiden hyödyntäminen, ääni, kuvaa, joka liikkuu tai on pysyvä, tekstit ja niin edelleen. Fjortoftin tutkimuksessa todettiin oppimisen arvioinnin ylipäätäinen rikastuminen silloin, kun tätä multimodaalisuutta hyödynnettiin. Se voi hyvin tutkia ruotsalaistutkimusten mukaan tukea formatiivisuutta. Newhousin ja Martinin tutkimuksessa oli erinomaisia esimerkkejä toiminnallisesta kielen opiskelusta ja sitten myös sen kielen arvioinnista. Ja, ja sitten on taas tällainen monenlaisia hyötyjä kohta Kirklan tutkimusryhmä on vetänyt yhteen australialaisten opettajien multimodaalisuus, kokeilu ja arvioinnin yhteydessä ja sieltä löytyy sitten jos jonkinlaisia esimerkkejä ja yhden esimerkin otaankin ihan tuossa kohta tästä Kirkland-ryhmästä. Ja vielä pari muistikuplaa. Oppimisanalytiikkaa ei kovin paljon ole vielä tutkittu nimenomaan perusopetusikäisillä, mutta sieltä löytyy tuloksia siitä, miten palautetta voidaan ei mitenkään yllättävää oppimisanalautiikan perusidea, ajatellen palautetta voidaan kohdentaa paremmin. Se voi edistää itsearviointia ja itseohjautuvuutta. Se integroituu, se arviointi paremmin oppimiseen. Jälleen sellainen perusteema, jota sanoin heti tämän videosarjan aluksi itselleni tärkeäksi. Ja se on argumentti, joka on arvioinnin muutoksessa aivan oleellinen. Ja sitten Sousan tutkimusryhmällä oli useita pienen mittakaavan oppimisanalytiikkakokeiluja, jotka osoittautuvat tuloksiltaan oikein hyviksi. Ja sitten minulla on tämmöinen kaatoluokka, jota en ole vielä oikeastaan ehtinyt paremmin jäsenellä. Saattaa, että jotkut näistä menisivät aikaisempiin muistilappuihin, mutta siis löytyy kuvauksia siitä, että ylipäätään tämmöiset erilaiset digitalisoinnin muodot arvioinnissa voi monipuolistaa arviointimuotoja ja arviointimenetelmiä ja miksi niitä pitäisi monipuolistaa, johtuu siitä, että eri menetelmät antavat oppilaille mahdollisuuden eri tavalla tuoda osaamistaan esille. Jos on aina kynäpaperi, koe, niin sitten tietyt oppilaat ovat aina pulassa. Arviointitehokkuuden lisääntymisestä puhutaan ja sitten on tietysti tutkimuksia, jotka valottavat sitä, miten COVID-aikana ei ylipäätään olisi arviointia muuten voitu tehdä, ellei sitä olisi jotenkin yritetty vaikka kuinka hätäisestikin digitalisoida. No, oppilaiden kokemukset digitalisoinnista arvioinnissa ovat varsin positiivisia ja kaiken kaikkiaan heidän roolinsa vahvistuu digitaalista arviointia fiksusti käyttäen. Bagatin Skeptorin tutkimusartikkeli oli minulle ainakin hyvin mielenkiintoinen. Avaatessaan monia hyviä arviointiteknologioita. Tämä oli tämmöinen härpäkeartikkeli, mutta sellaisena oikein kiinnostava. Se virittää ajatuksia siitä, että mihin suuntaan arviointia voisi muokata, kun on tällaisia teknologioita käytössä iPadeja on tutkittu jonkin verran arvioinnin yhteydessä, digitaalisen notebookin piirroksia on käytetty vaikkapa magnetismin opettamiseen, siis luonnontieteellisten käsitteiden oppimisen edistämisessä ja sit myös sen arvioimisessa. Ja sitten on aika merkittävä asia vateen tutkimusryhmän pohjalla tällainen huomio, että jos... Ja kun se digitaalinen palaute yleensä on lukuisampaa ja aika monesti myös varsin monipuolista, niin oppilaat vähättelevät sitä, mikäli opettaja tai se ohjelma antaa samanaikaisesti myös numeron. Se numero on kulttuurisesti niin vahva, että jos oppilas näkee, sieltä, että mä sain tästä seiskan, niin hän ei sitten ole kiinnostunut sen enempää sitä digitaalisesta palautteesta, että hän ajattelee, että okei, seiska, ja se kuulostaa ei niin kovin hyvältä. Tämä ei ole uusi tulos, mikä tahansa arviointitutkimus on jo aikaa päiviä sitten sanonut sen, että jos numerista ja sanallista palauteta yhdistetään, niin se sanallinen palaute tulee sivuutetuksi. Sitten minulla on pari tämmöistä mielestäni varsin käytännöllistä esimerkkiä formatiivisesta arvioinnista suhteessa oppimiseen ja hyödynnetty tässäkin sitä digiteknologiaa. Ja ensimmäinen esimerkki tulee sieltä Australiasta äsken mainitsemastani Kirklan tutkimusryhmän artikkelista miten opettajat käyttivät teknologioita nimenomaisesti nyt formatiivisen arvioinnin tarpeisiin. Tässä on vasemmalla olevassa sarakkeessa kuvauksia, että minkälaisia digitaalisia versioita käytettiin, mihin tarkoitukseen käytettiin pedagogisesti ja sitten kohta näytän myös, mitä tämä kaikki tarkoitti arvioinnin kannalta. En nyt käy tätä taulukkoa tässä yksityiskohtaisesti läpi lukemaan. Että kannattaa taas tämä video pysäyttää ja katsoa ihan itse. Mutta täällä on kiintoisia versioita vaikkapa radio-ohjelmista, videoista ja animaatioista, joilla voitiin suullista ilmaisua edistää. Tai pelejä ja pieniä radio-ohjelmia tai podcasteja luovuuden ja kriittisen ajattelun rohkaisemiseksi tai, tai blogataan kirjoitustaitojen kehittämiseksi, tehdään vahaa animaatioita, käsitteellisen ymmärryksen edistä, syventämiseksi ja niin edelleen. No, tässä nyt keskimmäisessä tai oikeanpuolimmaisessa, mitä tällä hetkellä näkyy, niin sarakkeessa näkyy ikään kuin se pedagoginen tarkoitus. Mutta mitä tämä on tekemisessä arvioinnin kanssa, niin se näkyy tässä nyt oikeanpuoleisimmalle reunalle avaamassani. Kohdassa, että, että opiskeluprosessien formatiivisen seurannan palautteiden ja edisteiden mahdollistaminen digijälkien avulla on nyt se ydin tässä arvioinnin kannalla, miten tuossa vasemmalla olevat teknologiat voivat palvella myös sitä, miten oppilas itse tai opettaja näkee sen, mitä asioita jo osataan ja missä olisi ehkä vielä kehittämisen ja treenaamisen varaa. Ja tuolla on suluissa merkintä opettaja, oppilas itse ja vertaiset, että, että nämä teknologiat avaa sitä oppimisprosessia ja lopputuloksia sekä oppilaalle itselleen, joka kehittää hänen omia osaamistaitojansa, arviointiosaamistaitojansa. Siinä voi vertaiset katsoa ja antaa kommentteja samalla oppia katsomalla kaverin työtä. Ja tietysti sitten viime kädessä opettaja hyötyy tästä tarkemmasta oppilaskohtaisesta prosessitiedosta. Toinen esimerkki on Britanniasta matematiikan opettajien iPad-kokeilusta. Tämmöinen design-tutkimus, jossa tutkimus ja, ja pedagoginen kehittely ja tulokset ikään kuin vuorottelivat. Tämä on tämmöinen tapaustutkimus, jossa oli kuusi matematiikan opettajaa ja jälleen puhutaan formatiivisesta didaktisesta arvioinnista. Tämäkin taulukko on videon pysäyttämisen arvoinen. Vasemmalla on kuvattu sitä, että mitä käytettiin ja miten toimittiin ja mä olen sieltä nostanut tuon sähköinen sanan. Siellä on hyvinkin monenlaisia yksittäisiä tekniikoita, mutta siis tämä sähköistäminen tässä pedagogisesti on tapahtunut nimenomaan iPadien avulla. Oppilailla on iPadit, opettajalla on iPadit ja sitten on niitä teknologioita, joilla yhteisiä tarkasteluja voidaan tehdä koko oppilasjoukon työskentelystä tai sitten nostaa esimerkiksi hyviä esimerkkejä yksittäisten oppilaiden iPadilla tekemistä jutuista. Ja jos katsoo oppimisen teorioiden tai käsitteiden kannalta, että mitä nämä käytetyt teknologiat arvioinnin yhteydessä itse asiassa ajoivat takaa, niin, niin täällä näkyy kun konstruktivistisen oppimiskäsityksen kannalta tosi merkittäviä juttuja, kuten oppilaiden aiemmalle tietoperustalle rakentaminen, oppilaiden käsitteellisten vaikeuksien identifiointi ja niihin reagointi, kysymysten esittämisen hyödyntäminen, joskus hyvät kysymykset ovat parempia kuin vastaukset, Miten oppilaiden yhteistyötä edistettiin ja miten oppilaita valtautettiin toimimaan arvioijina, ei vain olemaan vastaanottajina silloin kun kone tai opettaja on jotakin myönteistä tai kehittämisen kohdetta hänen työskentelystään löytänyt. Muutama pohdinnan sana koko tästä videosarjasta, jossa on siis kuusi osaa, sekä koontia että varoituksia. Tämä arvioinnin digitalisointi nimenomaan tässä technology enhanced merkityksessä, jolloin koko arviointia ei pistetä digiksi vaan siitä sopivia osia, niin voisi sanoa, että, että se ei poista opettajan pedagogista perustehtävää ohjata ja antaa palautetta. Sitähän ei voi ulkoistaa tietotekniikalle. Se voi motivoida oppijoita ja parantaa heidän toimijuuden tunnettaan, ja, ja silloin näitä tärkeitä itsearviointaitoja pystytään vahvistamaan. Se voi aikaan saada tervetullutta vaihtelua tavanomaisiin arviointikäytänteisiin koska erilaiset arviointimenetelmät mahdollistavat erilaisen osaamisen tunnistamista. Se voi auttaa opettajaa järkevästi dokumentoimaan oppijan oppimista ja sen edistymistä, varsinaisen arvioinnin eli arvottamisen sen, että mitä tämä arviointitulos tarkoittaa käytännössä niin sen tekemiseksi. Se tekee läpinäkyvämmäksi kuin aikaisemmin arvioinnin perustavana olevan tiedon arvioinnin eri osapuolille, siis oppijalle, opettajalle ja perusopetuksessa myös huoltajille. Ja tässä on tietenkin tosi tärkeää, kuten aikaisemmin jo vinkkasinkin, niin alaikäisen oppijan suojaaminen, sen eettinen velvoite. ja Eihän se tietysti lopu vain alaikäisten kohdalle. Aina on mietittävä, että kuka kerää kenestä arviointitietoa ja kuka on oikeutettu sen arviointitiedon näkemään ja käyttämään. Digitalisoitukin arviointi edellyttää tavoitteiden ja arvioinnin kriteerien kirkkaana pitämistä helposti siellä Härpäkkeiden keskellä tällaiset isot asiat unohtuvat ja on kivaa ja tehdään kaikkia jännittävää, mutta mikäs olikaan tavoite. Ja kyllähän tämä voi lähteä lapasesta eli aiheuttaa innostuvalle opettajalle myös runsaasti lisätyötä. Teknologisesti voisi ajatella, että kun on olemassa monenlaisia applikaatioita ja mahdollisuuksia valottaa sitä oppimisen aikaista työskentelyä, niin pitäisi olla jotain järjestelmiä, jotka kokoavat vähän eri lähteistä tullutta tietoa opettajalle käteviksi graafeiksi tai myös oppijalle itselleen että ei olisi monia sähköisiä ympäristöjä ja välineitä, niistä ei tule muuta kuin pääkipeäksi. Jos palaan vielä tuohon tutkimusten tarjoamaan nykynäyttöön, jos tuo edellinen dia oli vähän vapaampi tutkijan puheenvuoro, niin niin tämä 53 tutkimuksen, jotka kävi läpi, niin sen nykynäyttö digitalisoituvasta arvioinnista on varsin lupaava menetelmien monipuolisuuden, tärkeiden oppimistavoitteiden, oppilaan osallisuuden ja tämän opetusoppiminen arviointi integraation kannalta. Mutta ongelmia ja rajoitteita ja myös ylioptimismia on tutkimuksin todennettu. Oldfeelin tutkimusryhmä sanoi jo kymmenen vuotta sitten minusta oikein osuvasti sen, että mitä tulevaisuudessa olisi tärkeää kehittää ja kehittää määrätietoisesti. Ja kaksi ensimmäistä kohtaa liittyvät ihan oikein tärkeäseen kysymykseen siitä, että, että nämä ja välineet ja teknologiat pitäisi kehittää sieltä oppimisen teoriasta käsiin ja oppimisen hyvien käytänteiden kautta. Ja ja jotta opettajat oikeasti näitä apuvälineitä käyttäisivät, niin niissä pitäisi olla näkyvillä ne selkeät pedagogiset periaatteet, että insinööri ei voi kehittää hyvää sähköistä arviointisysteemiä, jos ei siinä ole se pedagoginen tulokulma selkeästi esillä. Eettisistä kysymyksistä, joka on tuossa viimeisenä kohtana, olen jo pari otteeseen puhunut, mutta tähän väliin jää sitten mielenkiintoinen kannaotto Oldfieldiltä. Hän puhuu tämmöisistä high-stake-arviointipaineista, eli että meillä on monissa maissa tämmöisiä kansallisia keskitettyjä kokeita, joilla on iso merkitys oppilan opintojen kannalta. Tällainen high-stakes-arviointi Suomessa on ainoastaan tuo ylioppilaskirjoitukset, joiden perusteella sitten jo korkeakoulutkin opiskelijoitaan valitsevat. Ja Oldfield ja kumppanit näkivät kymmenen vuotta sitten, että tämä high arviointi arviointipaine kasvaa. Ja siihen kannattaisi myös digitaalisen ratkaisuin ennakkoon jo ruveta reagoimaan ja tekemään siis sellaisia vastaiskuja, että, että nämä high kokeet eivät olisi jotenkin pelkkää poikkileikkauksen omaista muistitietoa mittaavia, vähän niin tylsiä, ei innovatiivisia kontrollin hetkiä, vaan että, että siinä pystyttäisiin digitaalisiin ratkaisuihin esimerkiksi mahdollistamaan soveltavia tehtäviä ja kenties mahdollistamaan oppijoiden yhteistyötä ja oppimista vielä siinä arviointitilanteiden aikana. Ja tämmöiset erilaiset open book koe-versiot voisivat olla aivan mainioita tässä ja epäilemättä tällaisia maailmalla jo nykyisinkin kehitellään, mutta tässä olisi edelleen työtä vielä 20-22 ja siitä eteenkin päin, että löytyisi hyviä ideoita, jotka mahdollistavat oppimisen monipuolista todentamista.